Decizia magistrailor în dosarul în care Sorin Oprescu este acuzat de luare de mit. Cerere exploziv la dna. Tribunalul București sub a stabilit miercuri un nou termen în dosarul în care fostul primar al capitalei Sorin Oprescu este acuzat pentru luare de mit. Sepelare de bani sublinierei Abuz în serviciu după ce a luat 25.000 de euro miți de la postul sublinierei EF al administrației Cimitirelor, Bogdan Popa. Avocatul lui Oprescu a cerut, la ultimul termen. Explicații privind cooperarea dintre SRI subliniere IDNA în acest dosar, în baza protocolului, însă nu a primit niciun răspuns, a sublinierea aceea va retrimite o adresă la DNA, informează Dosarul în care sunt judecați Sorino Prescu, fost linier, a angajat ai primăriei capitalei sublinierei oameni de afaceri a fost trimis de procurorina la Tribunalul București sublinieră în 20 noiembrie 2015, iar după ce a trecut prin procedura de camer preliminar, a ajuns la judecarea în fond, în 8 iunie 2016 fiind primul termen. La termenul de miercuri, fostul primar al capitalei a ajuns spre finalul sublimiere din cei, fiind reprezentat de avocatul său, Viorel Mocanu. Acesta a cerut retrimiterea cetrednă la adresei prin care cele informații cu privire la modul în care s-a implicat Serviciul Român de Informații, SRI, în instrumentarea acestui dosar, în baza protocolului încheiat cu dna. Noul termen în dosar a fost stabilit pentru 23 mai. Potrivit Dna, Oprescu este acuzat și a primit 25.000 de euro la locuințe din Ciolpani, de la Bogdan Popa, fost subliniere F al administrației cimitirelor, care la rândul său este acuzat și a constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat ulterior liniere-i ceilalți culpaci care avea ca scop să-vâr sublinierea de infracțiuni de corupție, mai precis dare sublinierea ei oare de mit, din sume provenite din bugetul municipiului București, T, grup pe care, de la finalul anului 2013, l-ar fi condus Sorin Oprescu. La data de 5 septembrie 2015, inculpatul oprescu Sorin Mircea în calitate de primar al municipiului Bucure T, în baza unei încelegeri prealabile cu inculpații Popa Bogdan Cornel sublinieră Istanca Cristian. A primit de la primul suma de 25.000 euro din totalul de 60.000 euro pretind sublinierei în mod necuvenit de cei doi de la administratorii unei societăți comerciale, denunctori în cauză, în legătură cu un contract de execuții lucruri în cadrul Centrului Cultural al Palatelor princovene subliniere tii de la Porcile Bucure subliniere lui. Prin această conduit, primarul municipiului București subliniere tine nu a făcut altceva decât să valideze activitatea infracțională de subliniere urați de inculpa ca Cristian sublinierei popa Bogdan Corniel, dar sublinierea menținerea acestuia din urmă în funcția de director al administrației Cimitirelor sublinierei crematoriilor mane. Culoarea în considerarea posibilit numirii sale ca director la Alpab, de subliniere I subliniere TIA ce acesta comite infracțiuni de corupție, au scris procurorii în rechizitoriu.